Databasen psyc är en referensdatabas med mer än 2 miljoner referenser till tidskrivsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen. Psykiatri, sociologi, omvårdnad, pedagogik och antropologi. Klicka på länk till psyc för att söka i databasen. Och då kommer man till det avancerade sökformuläret. Syftet med min sökning är att få tag i material som handlar om ungdomars upplevelse av stress. Orden som jag kommer att använda i min sökning är stress, ungdomar, upplevelse. Och jag börjar min sökning med ordet stress. Jag klickar på knappen tesaurus. En thesaurus är en förteckning över det ämnesord som databasen använder för att beskriva innehållet, tagga det material som läggs in i databasen. Genom att använda ämnesorden i databasens thesaurus så använder jag mig av en vedertagen term för ett begrepp och får enbart träff på det material som bedöms handla om det begreppet som jag söker på. Så här skriver jag in ordet stress och klickar på find. Och det visar sig att jag får många träffar på stress. Jag bläddrar ner en bit. Och så väljer jag stress. Bockar för ordet. När jag klickar på den här symbolen. Här får jag en förklaring till ordet samt vilket ord man började använda ordet som ett ämnesord i databasen. Och relaterade termer listas också. Får se om det finns några underordnade termer till ordet stress så klickar jag på ordet och jag ser att det står ett plustecken före stress. Det här indikerar att det finns underordnade termer och det är därmed möjligt att använda funktionen Explode. För att se vilka underordnade termer som finns så får jag klicka på plustecknet och då listas de upp här. Och nu väljer jag att klicka på Explode för att ta med alla underordnade termer i sökningen. Om jag istället väljer att klicka för Major som syns här i ytterkanten så det innebär det att jag gör en smalare sökning och får enbart träff på det material som av databasen eh, sett som materialets eller artikelns huvudsakliga innehåll. Men en bra strategi i början på en sökning då brukar vara att man börjar brett och för att sedan smalna av sin sökning. Så jag väljer alltså att söka på Stress med funktionen Explode. Och då klickar jag på Add to Search. Sökordet hoppar över till sökformuläret och här klickar jag på Search för att utföra sökningen. Jag får 92 000 träffar. Jag klickar på Advanced Search för att komma tillbaka till sökformuläret. Och så rensar jag sökformuläret genom att klicka på Clear form. Nu ska jag fortsätta min sökning, men först lägger jag till ytterligare en rad i sökformuläret. Nu fortsätter jag min sökning med sökorden youth or teenager or adolescent. Jag väljer att trunkera mina sökord för att få träff på alla ord som inleds med de här ordstammarna och gör därmed sökningen bredare. Jag söker med operatorn år mellan sökorden vilket innebär att något av orden ska finnas med i mitt träffresultat. Och Jag väljer Anywhere vilket innebär att sökorden kan stå i olika fält i posterna. Jag klickar på Search och får över 620 000 träffar. Klickar på Advanced Search och kommer tillbaka till sökformuläret och så rensar jag sökformuläret genom att klicka på Clear form. Och så fortsätter jag sökningen med ordet Experience som jag också väljer att trunkera. Jag klickar på Search och jag får över 550 000 träffar. Jag klickar på Advanced Search för att komma tillbaka till sökformuläret rensa sökformuläret genom att klicka på Clear form. Och nu ska jag kombinera sökresultatet för mina olika sökningar. Och då klickar jag på Recent searches. I sökfältet så skriver jag in mina olika sökningar. Och jag kombinerar de olika sökningarna med AND. Klicka på Search och får resultatet 4295 träffar. Och då har jag sökt på den här söksträngen. I vänsterkanten har jag möjlighet att begränsa mitt träffresultat. Och här finns lite olika alternativ. Och jag börjar med det som heter peer-reviewed. Det vill säga att jag avgränsar sökningen till material från tidskrifter som har peer reviewed förfagandet. Och då ser man här att man har använt det filtret och nu har jag då istället 3416 träffar. Jag går vidare. Och väljer att avgränsa sökningen till en specifik tidsperiod. Och väljer att börja sökningen med 2011 01, -01 fram till dagens datum. Och klickar på Update. Och nu har jag istället fått 1274 träffar. Ytterligare avgränsningar som jag kan göra i den här databasen, det är avgränsa till metod. Så jag bläddrar ner i listan här över olika limiteringsmöjligheter. Klicka på metod. More options. Och här ser jag en lista över de olika alternativen som jag har till den här sökningen. Och här kan jag välja på att inkludera eller exkludera olika metoder från sökningen. Jag väljer intervju och klickar på apply. Och då har jag i fått 400 träffar. Och så börjar jag gå igenom min träfflista som listas upp här tills jag hittar någon artikel som jag tycker verkar intressant. När jag hittat en artikel som är intressant så klickar jag på titta. Och då får jag tillgång till hela posten i databasen. Här får jag se vad artikeln heter, vilka som har skrivit artikeln, författarna, vilken tidskrift den här artikeln finns införd i, vilket år och vilket och på vilka sidor artikeln finns. Jag får tillgång till ett abstract. Och innan det så ser jag också här att det finns 59 referenser till den här artikeln. Bläddrar jag vidare ner så får jag se vilka ämnesord som har valt ut på att beskriva innehållet i den här artikeln. Och här får jag tips på andra ord som jag skulle kunna gå vidare med i sökning. Och jag får också tillgång till identifier, keyword och de här är hämtade från artikeln. Här så finns det tillgång till några olika verktyg om jag vill skriva ut, om jag vill e-posta eller spara. Och här under Site så hittar jag hur jag kan skriva referensen till den här artikeln där det här jag visar här är APA-systemet. Här visas också att den här artikeln den är citerad av två andra for forskare eller författare. För att se om artikeln finns i fulltext och så ligger det förhoppningsvis en länk här. Klicka på länken. Och sen så kan jag få upp artikeln i fulltext. Och då kan jag också välja att skriva ut artikeln eller spara ner. För att gå tillbaka till min träfflista så klickar jag på Back to Results. Och här kan jag fortsätta då gå igenom mitt sökresultat. Jag har också möjlighet att spara min sökning och skapa så kallade alerts. Det vill säga att man får meddelande när det kommer in nytt material i databasen som matchar min söksträng. Och det kan jag göra här. Då får man skapa ett konto och sen kan man använda sig av den funktionen. Och för att fortsätta sina sökningar så klickar man på Advanced Search- Rensa sökformuläret och sen kan man fortsätta sin sökning med nya sökord. Lycka till med era sökningar!